ברוכים השבים. אנחנו ממשיכים ליפורד חלק בית של הביאה שלנו. הביאה אמרה שיש תמשו בסחימات רפזיםים שלושת התים מכתאים על מנת להריח את המספר הממוצא של אנשים שמחכים בטור במלח ארבעה שעות הראשונות. על שלנו ושירדנו אותם. זה מה שעשינו בשרדנו הקדום. וכאית נסעתי השתמש בסחימات רפזיםים שלושת התים מכתאים כדי להריח את מספר האנשים הממוצא. אני שמעה מאוד מרוכב. אתם בבית חושבים לצמיחם מה זה? מה זה בخلاف ל? אבל למעשה צריך רק לחשוב על מה שהם מבקשים, וזה לא כל כך מסובך. מהו ערך הממוצע של הפונקציה? למדתם את זה בחדווה. אתם אולי לא זוכרים, הערך הממוצע של הפונקציה f שווה, הערך הממוצע של פונקציה בין שתי נקודות a וb, הוא ההפרש בין ערכי הפונקציה בשתי הנקודות האלה, חלקי השטח שמתחת לעקומה של f של x. מ-A ל-B, נכון? זהו בעצם החוק השני של החדווה. וזה יוני. נכון? הערך הממוצע של הפונקציה שווה לשטח שמתחת לעקומה חלקי, אפשר לקרוא לזה, הבסיס של הצורה, נכון? דרך אחרת לחשוב על זה היא אם תיקחו פשוט את הערך הממוצע של הפונקציה, אם הפונקציה תהיה למשל, אם היא תהיה למשל זאת, ותחפילו את הממוצע כפול הבסיס, השטח שתקבלו יש שווה לאינטגרל. זו דרך אחת לחשוב על זה. אפשר גם לכתוב את זה בתור a, b פחות a. הבסיס כפול הערך הממוצע זה אותו הדבר כמו השטח שמתחת לעקומה. כך שזו דרך נוספת תחשוב על הכך ובואו ניישם את זה. בואו נשתמש בסכימת תרפיזים כדי למצוא את השטח שמתחת לעקומה. או של השטח מתחת ל-l של t. ואת זה a. במקרה הזה b שווה ל-4 ו-a שווה ל-0. מספר אנשים בטור בארבעת השעות הראשונות. יאללה, בואו נעשה את זה. נמחק את כל מה שהיה לנו כאן, לא נשתמש באינטגרל, נשתמש בסכימת רפזים. כדי לקבל הערכה של האינטגרל. אמור לנו להשתמש רפזים עם שלושה מקטעים. ויש כאן חלוקה מאוד לשלושה זה מיקת אחד, נסקרת הקווים מנקדים. זה מיקת אחד, זה מיקת שני, והנה יש לנו שלושה תרפצים זה תרפץ הזה, זה תרפץ הזה, וזה תרפץ הזה. và anh chúng ta cần phải biết tất cả để tạo ra sự thật rằng tất cả các loại כשאנחנו עושים את זה נכון, נשתמש בכלי לסרטוט קווים, טרפז אחד כאן וטרפז אחד כאן, וכאן הטרפז השלישי. ואנחנו צריכים למצוא את השטח של כל אחד מהטרפזים האלה, כדי לקבל הערכה של השטח מתחת לעקומה L של T, מאפס עד ארבע, ואת זה נצטרך לחלק בארבע, נכון? זה חלק בית. ובכן, מה השטח של הטרפז הראשון? איך של הטרפז? לוקחים את הבסיס. במקרה של טרפז הראשון הזה כאן, זה הבסיס, שהוא פשוט אחד, כפול ממוצע הגבעים. נכון? הממוצע. והגובה כאן הוא 120 וכאן 156. מה הממוצע של 120 ו156? הממוצע של 120 ו156, אנחנו מקבלים 276. חלקי 2 שזה... 138. והשטח 1 כפול 138 שזה 138. זה השטח של הטרפז הזה. ומה השטח של הטרפז הזה כאן? השטח הגדול יותר. הבסיס שלו הוא 2, נכון? 1, 2. הבסיס הוא 2. ומה הגובה הממוצע? הגובה הממוצע יהיה הממוצע בין 156 ו-176. או הממוצע בין הגובה הזה והגובה הזה. זה יותר קל, נכון? 166 הוא בדיוק באמצע בין שני ל, כך שלא צריך לעשות, אם כן, 2 כפול 166. 166, לא, 1.66. ולבסוף, מהו השטח של הטרפז הזה? הבסיס שלו הוא 1, נכון? מ-3 עד 4, כפול הגובה הממוצע, 176 ו-126, כמה זה חצי מ-176 ועוד 126? בואו נשתמש במחשבון כדי שלא נטעה. נשתמש במחשבון ה-TI85 המעולל שלנו. 176 ועוד 126. חלקי 2 שווה 151. כך שהשטח כאן הוא 151 כפול 1 שזה 151. ומהו השטח הכולל? זה בסך הכל סכום השטחים של שלושת התרפזים. שזה 138 ועוד 2 כפול 166 ועוד 151. זה השטח הכולל מתחת לטרפזים. אבל מה ששואלים אותנו הוא מהו הערך הממוצע של הפונקציה. איך הממוצע של הפונקציה שבל השטח הזה חלקי הבסיס? הבסיס הוא 4, נכון? מ-12 עד 4 אחר צהריים, או מ-T שווה 0 עד T שווה ל-4. כלומר, פשוט מחלקים את הערך הזה ב-4, חלקי 4, ואנחנו מקבלים 155.25. אם כך, התבקשנו להשתמש בסכימת רפזים עם שלושה מקטעים על מנת להעריך את ממוצע האנשים שחיכו בתור במהלך ארבע השעות הראשונות של מחירת הכרטיסים. התשובה הזאת היא 155.25. אנחנו לא מתבקשים להגל כיוון שאנחנו מדברים על מספר ממוצע של אנשים ולא על מספר אנשים ממשי. יכול להיות לנו כאן שבר, כך שזה הגיוני. איפה אנחנו עכשיו? אנחנו בחלק השלישי. אחלה. החלק השלישי... נראה שגם בחלק הזה הסרטוט שלנו יעזור לנו. בואו נמחק את העליון, את החלק העליון. אותו אנחנו כבר לא צריכים. את זה אפשר למחוק, את זה גם אפשר למחוק. כדאי למחוק את כל הדברים המיותרים. נראה שאת כל זה אפשר למחוק. כדי שיהיה לנו הכי מסודר שאפשר, בסרטוט בטח עוד נשתמש. בחלק השלישי, לפחות ככה זה נראה, אחלה זה נראה מספיק טוב אז בואו ניגש לבעיה נעתיק אותה לכאן חלק C העתקנו עכשיו נדביק יופי עבור T, שגדול מ0 וקטן מ מהו מספר הפעמים המינימלי שעבורו L תג של T צריכה להיות שווה ל-0. נמקו. שואלים אותנו על L תג של T, כלומר הנגזרת של L. כאשר חיברנו את הנקודות ניסינו לקבל את הצורה של העקומה שלנו פחות או יותר, אבל מדובר בעקומה לא עם חדות. איך אנחנו יודעים? כי היא פונקציה גזירה, היא רציפה. היא גזירה פעמיים. ומכאן שגם הנגזרת שלה היא רציפה. כך שהגרף האמיתי כאן נראה בערך, כך, זה בצבע חזק יותר בבורדו, העקומה אמיתית תראה בערך כך, עקומה שמגיעה למקסימום בנקודה מסוימת ואז יורדת ואז עולה שוב ואז מגיעה שוב למקסימום ואז שוב יורדת. יהיה לנו עקומה כזאת. אנחנו נשאלים מהו המספר הפעמים המינימלי של l tag של-T תהיה שווה ל-0. מה קורה כאשר-L tag של-T שווה ל-0? המשמעות היא שאנחנו נמצאים במינימום לוקלי או במקסימום. לוקלי, או בנקודת פיתול. בנקודת פיתול אי אפשר לדעת, אבל עבור נקודות מינימום ומקסימום אנחנו יודעים בוודאות ש-L של T שווה ל-0. כך שאפשר לענות מתוך הגרף, אפשר להתבונן בגרף ולומר, חייבת להיות נקודת מינימום 0 שהוא בטווח הזה, נכון? בין הנקודה הזאת והזאת, מהאופן שבו ציירנו. נראה שהשיפוע כאן הוא 0, וגם בין הנקודות האלה נראה שהשיפוע 0, נצטרך להתאפס איפשהו, למשל נגיד כאן. ויש לנו גם כאן נקודת מקסימום, איפשהו בטווח הזה, נצטרך להגיע לנקודת מקסימום. כלומר, רק מהתבוננות מהתבונ... בגרף אנחנו רואים שיש לנו שתי נקודות מקסימום ונקודת מינימום אחת, כך שהשיפוע הולך להיות 0 בשלוש נקודות לפחות, נכון? אבל מבקשים מאיתנו גם לנמק, לנמק את התשובה. אפשר להשתמש כאן במשפט רול, או במשפט הערך הממוצע, אבל הנימוק ביותר, הוא שהסימן של קצב ההשתנות של L מתהפך שלוש פעמים. מכאן לכאן, נעשה קווה ויותר, צהוב. מכאן לכאן הסימן משתנה. מכאן לכאן הסימן משתנה, ומכאן לכאן הסימן גם כן משתנה. התשובה המלאה היא שהפונקציה גזירה פעמיים מכאן שגם הנגזרת של הרציפה, נכתוב את הנקודות החשובות. הנגזרת רציפה, והסימן של הנגזרת משתנה שלוש פעמים, נכון? הנגזרת חיובית בקטע הזה. או לפחות הממוצע החיובי, ולאחר מכן היא שלילית. ומכך שהנגזרת רציפה ולא סתם קופצת לה. נובע חיובית איפשהו הזה, אפשר גם לכתוב את זה בצורה יותר פורמלית, והיא הייתה צריכה להיות שלילית איפשהו בטווח הזה. כלומר, כאן היה חייב להיות שינוי סימן, וכאן הייתה צריכה לעבוד דרך אפס. באותו אפשר את שינוי סימן מכאן לכאן ומכאן לכאן. וזאת התשובה. נגמר לנו הזמן, לחלק של השאלה בסרטון הבא.